موسیقی <laughs> <laughs> A lot of females are not able to you can say they are not able to uh, experience orgasm throughout their life or throughout their sexual activities because they're not trained in this way to think about this or to uh, undiscover their uh, sexuality in this way it's not about targeting the masculinity of any male or it's totally a different thing it's all about targeting uh, or knowing about your pleasures I agree with this yes um, ان اے وے ول ایکچولی اٹس ناٹ ہارمنگ یور باڈی ان اینی وے سو اف یو آر انڈلجنگ ان دس ایکٹیویٹی دین اٹس جسٹ یو گونگ یور سیلف پلیجر وہ اچھی لڑکی ہے تم مسکراہٹوں میں صحیح دیتی ہو دکھ اوڑھ لیتی ہو چپی کی چنائے جب بولنا چاہتی ہو دل سے تو باندھ لیتی ہو بدکلی کے پازیں ناچتی پرتی ہو اپنی ہی خوشنیوں پر اور پھر بھر اٹھتی ہو سنتوش سے کہ خوش ہیں لوگ تم سے تم جانتی ہو کہ تیز چلنے والی اور کھل کر ہنسنے والی لڑکیوں کو زمانہ اچھا نہیں کہتا تم جانتی ہو کہ تمہارے اچھے ہونے پر ٹکا ہے اس سماج کا اچھا ہونا وہ اچھی لڑکیوں تم دیکھتی ہو سپنے میں کوئی راجکمار جو آئے گا اور لے جائے گا کسی محل جو دیکھا زندگی تمام خوشیاں سنبھالو گی اس کا گھر پریوار ایکچولی سین ہے کہ ہمارے یہاں پہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں ہماری سوسائٹی ایسی کمیونٹی ایسی ہے آپ بات کرو کسی کو لگے گا وہ پتہ نہیں کیا چیز ہے سب کرتے ہیں لڑکیاں اتنا بتاتی نہیں ہیں لڑکیاں کھل کے بات کر لیتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ لڑکیاں آپس میں بھی شیئر بھی نہیں کرتی فرینڈس ہمارے پاکستان میں ہے ہی یہ اکولیٹی ہی نہیں ہے لڑکے کچھ بھی کر سکتے ہیں لڑکیاں بولیں گی بھی سیکس آپ لڑکی سیکس کا لڑکی کوے لیٹ ہے لڑکا سیکس کی بات کرے گا لڑکا ہے آر یہ اچھی لڑکی ہو تم تھک نہیں گئی کیا اچھے ہونے کی سلیپ ڈھونڈتے ڈھونڈتے سنو اتار دو اپنے سر سے اچھے ہونے کا بوجھ ایکسپریسنگ یور سیکچولیٹی ایکسپریسنگ ایکسپریسنگ اباؤٹ is uh, something very appreciable according to me because uh, after all, it's all about uh, releasing your stress. It's all about giving pleasure to yourself. We need to bring it on this table. We need to bring it. We need to discuss it. We need to understand and we need to discover our, uh, our sexuality. We need to address these events. And if a woman is not going to speak for us, uh, for other women, I don't know, never a man would get up to speak for us. so we need to get up and speak about the issues of women apni khwahishon ko gali laga kar rolo ji bhar ke aankhon mein samet lo saare khwab jo dar se nahi dikhe ab tak aur phunk